Ahoj kačeři, já vás vítám u dalšího dílu o typech keší a tentokrát se podíváme na Letterbox A je, je, Letterbox je celkem jednoduchý je to tahle ikonka je to tam bílej dopis na modrém poli tak ten Letterbox a jiná věc, kterou se Letterbox liší od jiných typů keší je to takový, nebo ta, ta, ta, ta nejdůležitější je, že musí obsahovat gumový razítko. To razítko musí být gumový, takže tam nemůžete dát vyřezané razítko do brambory. Ale opravdu musíte nechat vyrobit razítko. Není předepsaný, jak by to razítko mělo vypadat. Důležité, aby bylo jasné, že se týká toho letterboxu, který jste vyrobili. Takže tam nedáte uh, razítko, kterým se o háváte někde v práci, že jo, pod faktury. Ale dáte tam razítko, který bude adekvátně udělaný k tomu letterboxu. Uh, tak, to je jedno jediný důležitý. Uh, přidáním razítka se může stát letterbox třeba z tradičky, z multinky nebo z mystery cache. Uh, Nemůžete udělat letterbox z Veriga, tím, že tam přidáte teda zítko nebo třeba z Challenge Cache. Challenge Cache taky nemůže být letterbox. Protože už Challenge Cache je speciálním typem Cache, takže to už taky samozřejmě nejde potom. I když je to misterka. No? Ale už je to nějaký speciální typ, takže jako nelze to takhle jako vymyslet. Nicméně jediným že se to odlišuje, je to tím razítkem. A teď si budeme, nebo ukážeme si to na příkladu, a ukážeme si to další specifikum. No nejenom, že se to liší tím razítkem, ještě se to dost často liší tím, co si právě teď zrovna ukážeme. A to je to podstatné, to je to, je to důležité. Teď mi napadlo, že jsem si tam ještě měl možná navolit nějaký multiny, uvidíme, jo, tak já to ještě jako doladím maličko, abyste to viděli. A my se teda pojďme podívat, já si zavřu tady tu ikonu a pojďme se podívat třeba do Českých budějovic, protože v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Uh. Zdravím uh, některý svoje kamarády, který by jistě řekli, byl jste někdy v Českých Budějovicích? <laughs> Tímto zdravím Budějovičáky, uh, nic proti Budějovicím, určitě krásné město. Uh, já jsem ho bohužel projížděl asi jenom jednou. Uh, tak pojďme se na to podívat a nebudeme to prodlužovat. Já jsem si tady našel cash, která se jmenuje Budějovické nákolníky. Podíváme se přímo do listingu. A v listingu. Jinak, kdybyste se na to chtěli podívat na tu cache, tak tady je číslo GC8fC8F no, a nula. Není to očko je to nula. Tak a my si takhle jako projedeme. Víte, že ten listing je poměrně krátký. A tady na konci je napsáno, jak na cache vaším úkolem bude projít se trochu historickým setrem Budějovic. Ohraničený mínskou stokou, řekou malší a Jirsíkovou ulicí. Najde zde pár nárožních kamenů a u každého zjistit požadovanou indicii. Po dosazení všech zjištěných indicí do vzorce dostanete finální souřadnice. Zraní si můžete stáhnout buď v PDF, nebo v EPG. Úplně to nepovažuji jako za šťastný, že ten obrázek s těma věcma není přímo v tom listingu, protože když bude někdo online v nějaký aplikaci, tak honit někde nějaký odkazy na nějaký PDF, nemusí mu to telefon zobrazit, úplně to ne, ne, nepovažuju jako za šťastný tohle tohleto řešení. Nicméně, prošlo to nějakým uh, schvalováním, revijník to povolil, berme to tak, prostě se na tu cache musíte připravit, když na ně jdete. A, uh, to je u letterboxu v podstatě důležitý, protože tam dost často budete potřebovat vytisky nějaký papíry, který se vám v tom trénu hodí. Protože dost často uh, budete porovnávat věci, které nevíte kde jsou. A na to se vám ten papír s těmi vytištěnými věcmi ideálně barevně strašně hodí. A teď si pojďme podívat, to, proč se nám to hodí. Uh, já kliknu na to PDF, aby se nám otevřelo. A otevře se tohleto. A to, co je tady napsáno, je, projděte se historickým centrem a trochu se porozládněte po nárožích a vězdech do domu. Zjistíte, zjistíte že se tu nachází spousta zajímavých nárožních kamenů. To jsou tyhle ty všechny kameny na těch, těch, těch nárožích. Neště ty texty. Já se vrátím k tomu, co jsem zmiňoval, že jsem si tady možná měl i filtrovat ještě multiny. Protože to si myslím, že by možná mohlo být zajímavý porovnání, já si otevřu jednu tu multinku, my se potom vrátíme k tomu pdfku. A teď jsem to tak jako střelil od voka, jo. takže já nevím, jestli na tom konci bude to co, to, co vám vlastně chci ukázat. Je to tady, je to tady, ale ne úplně v ideální podobě, tak ještě zkusíme tady třeba čtyři dvory. No, vidíte, že to není nějaký jako, připravený video, že ho dělám. Uh, tak, super, super. Tohle, tohle je pecka. Vidíte tady uh, trasové body, vidíte tady jednotlivý stage u té multiny, multiny, na kterou jsme si klikli. Uh, tady to se nám opravdu hodí jako mnohem, mnohem víc. Tak, a vidíte tady, že stage 1, stage 2, a vidíte tady přímo souřadnice na kterých ty stage jsou a to je Multina a když se podíváme zpátky na ty uh, nákolníky. z toho pdfka tak snadno se můžete podívat na to že tady žádný stage nejsou nikde jo? Multina tady pod nápovědou jsou ty jednotlivý stage. A tady pod nápovědou není nic, je tu jenom rovnou mapa no? Tak v tom je rozdíl, který, na který můžete narazit při Letterboxu A teď si říkáte možná jak ten Letterbox, který vlastně modlovím A to je to, co jsme si tady přičetli Projděte se historickým centrem a trochu se prozhlédněte Tohle je důležitý. trochu se prozhlédněte a vy budete chodit po tom historickém centru a hledat tyhle nárožní kameny A proto se vám to hodí takhle pěkně barevně Třeba i v tom PDFku. Takže, jako jak jsem říkal, úplně si nemyslím, že je to šťastný Ale zase na druhou stranu, když si budete dělat přípravu doma, což se u Letterboxu vždycky, vždycky hodí Tak takhle v tom PDFku si to krásně vytisknete Tady potom na konci je nějaký vzorec, do kterého dosadíte ty jednotlivé čísla, které jsou tady u těch, u těch jednotlivých e, nárožních kamenů, a dostanete finálku. Jo? Tady už se to prostě neliší od třeba té multinky, kde jste hledali nějaké čísla. A když se zase podíváte na, to, e, na ty obrázky, tak tady vidíte třeba na artíři nad vchodem do domu. Naleznete na fasádě letopočet. B rovná se to letopočtu. Super. No, tady, tady zase třeba naproti přes ulici je dům s nárožním arkýřem. Počet slabých oken v prvním patře tohoto domu. No Takže. Uh, já myslím, že jsme si hezky řekli, co to, co to je letterbox, že se v žádném případě. Nemůžete spolíhat tady na stage, že je tam neuvidíte, že neuvidíte, kde tyhle ty nárožní kameny jsou, ale budete si muset tou procházkou v okolí, konkrétně tady toho historického centra, prostě ty nárožní kameny si budete muset najít svým vlastním zrakem a na základě zjištěných indicí potom uh, je tady konkrétně doplnit do nějakého. Uh, Vzorečku, který vám hodí vydáníců v řednice kde najdete krabičku a v ní bude razítko uh, s gmovým obtiskem s tím co uh, si můžete obtisknout kamkoliv podmínkou zalogování keše není, že si to razítkujete kamkoliv do sešitu na ruku uh, jen to razítko tam musí být pro lidi, který ty razítka sbírají No, tak to je asi tak všechno, co k tomuhle tématu by se hodilo říct. Letterboxy se moc nezakládají, ostatně, když si je vyfiltrujete na mapě, tak zjistíte, že těch letterboxů prostě moc není. Je to prostě proto, že lidi většinou nemají prostě sešítky s razítkama a je to taková speciálka, je to taková chuťovka, Uh, nevím, uh, nezaznamenal jsem, že by poslední dobou vzniknul někde nějaký letterbox uh, zkuste uh, třeba pod video uvést nějaký váš oblíbený nebo zajímavý jako poj pojďme jako lidem, lidi trošku navnadit a pojďte jim pod to video napsat třeba nějaký hezký zajímavý letterbox když už teda jsme u toho uh, zajímavý letterbox a hodně hezký je na plzeňském náměstí tak u katedrály svatého baktelní. Takže kdo pojedete do Pozně, zkuste si ho odlovit. Je tam sice podmínka otevídací hodin, protože finálka se ukrývá tam, kde musí být otevřeno, nicméně každý den nějakou rozumnou hodinu tam otevřenou opravdu je, pokud to nebudete lovit v 6 ráno nebo v 10 večer zkuste si to odlovit, je to, je, to fajn, je to fajn. Tímto vás zdravím z blogu www.zašipkou.xyz Z našeho YouTube kanálu samozřejmě taky. A doufám, že se zase někdy uvidíme u nějakého dalšího dílu. Ahoj a Tomiček, Tomíček. Mějte se.